تقوم AAT بمراجعة القرارات التي اتخذها وزراء ودوائر الحكومة الأسترالية والمنظمات الأخرى وفقاً لقوانين الكومنولث. إذا تلقيت قرار تعتقد أنه خطأ قد يكون بإمكانك تقديم طلب مراجعة لنا. بالنسبة لبعض القرارات، قد تحتاج للتقدم للدائرة المختصة بطلب مراجعة داخلية قبل التقدم بطلب لـ AAT. وسيخبرك القرار أو المعلومات المرسلة لك إذا كان بإمكاننا مراجعة القرار. اتصل بنا إذا لم تكن متأكداً. أفضل وسيلة لتقديم طلب مراجعة هي عبر الإنترنت من خلال موقعنا الإلكتروني. يساعد نظامنا على التأكد من تقديم كافة المعلومات التي تحتاج إليها لبدء المراجعة. يمكنك أيضاً إكمال استمارة الطلب وتقديمها في أحد مكاتب AAT أو إرسالها لنا بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد. بالنسبة لبعض طلبات المراجعة الخاصة بالسينترلينك وأعالة الطفل، يمكنك الاتصال بنا لتقديم طلبك. بالنسبة للعديد من القرارات، هناك مهلة زمنية لتقديم طلب المراجعة، الرجاء التحقق من القرار الخاص بك أو المعلومات المرسلة معه لمعرفة ما إذا كان هناك مهلة زمنية ومدتها. قد يكون بإمكاننا مد المهلة الزمنية المحددة لك للتقدم بطلب مراجعة، ولكن لا يتسنى ذلك في معظم قرارات الهجرة أو اللجوء. لا توجد رسوم للتقدم بطلب مراجعة لبعض القرارات، ومنها قرارات السنترلينك ومعظم قرارات إعالة الطفل والـ NDIS واستحقاقات قدام المحاربين وتعويضات العاملين. بالنسبة للأنواع الأخرى من القرارات، تختلف نسبة الرسوم ويمكن تخفيضها في بعض الحالات، بما فيها الضائقة المالية. إذا كانت هناك رسوم، فيجب دفعها عند قيامك بتقديم طلبك لنا. قد تسترد جزء من رسم الطلب إذا كانت المراجعة في صالحك. هناك مزيد من المعلومات حول الرسوم متوفرة على موقعنا على الإنترنت. إذا اعتقدنا أن هناك أي مشكلة بالنسبة لطلبك كعدم الالتزام بالمهلة الزمنية، سوف نتصل بك. أنت لا تحتاج إلى محامي أو إلى أي ممثل آخر عندما تأتي إلى تي ومع ذلك يمكنك أن يكون معك ممثل إذا أردت. واعتماداً على نوع القرار الذي تتم مراجعته قد يكون ممثلك محامي أو وكيل هجرة أو وكيل ضرائب أو مناصر لقدام المحاربين كما يمكن أيضاً أن يكون مناصر للإعاقة أو أحد أفراد الأسرة أو صديق الرجاء إخبارنا كتابة إذا قمت بتعيين ممثلك أو شخص مفوض باستلام المستندات نيابة عنك سيكون باستطاعة هذا الشخص التواصل معنا واستلام كافة المستندات نيابة عنك وعاده ما نقوم بارسال نسخ المستندات الى ممثلك او الشخص المفوض بالاستلام فقط وعاده بامكانك ان يكون لك شخص مساند مثل مناصر الاعاقه او احد افراد الاسره او صديق ليساعدك في قضيتك وعند حضورك الى اي تي نستطيع ان نقدم لك معلومات عن خدمات المساعده القانونيه والمراكز القانونيه المجتمعيه وغيرها من المنظمات التي قد تكون قادره على تقديم المشوره والمساعده إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري الرجاء إبلاغنا بذلك. سوف نرتب لك مترجم مؤهل لمساعدتك مجانا أثناء المراجعة. الرجاء أيضا إبلاغنا إذا كنت تحتاج إلى مساعدة بسبب إعاقة ما حتى يتسنى لنا القيام بالترتيبات المناسبة لك. بمجرد تقديم طلبك سوف نرسل لك رسالة بالإستلام ومعلومات عما سيحدث بعد ذلك. يتم التعامل مع كافة المعلومات التي تقدم لنا وفقاً لمبادئ الخصوصية الأسترالية وغيرها من المتطلبات القانونية لتقييم طلبك وإجراء المراجعة نقوم بجمع المعلومات منك أو من ممثلك ومن الدائرة التي قامت باتخاذ القرار وفي بعض الأحيان من أشخاص آخرين عادة ما نقدم نسخة من أي معلومات نحصل عليها للدائرة التي اتخذت القرار وأي طرف آخر وفي بعض الأحيان لأشخاص آخرين حيثما تطلب ذلك سنقدم لك معلومات عن من نجمع منه المعلومات عادةً وعن من نقدمها له وتشرح سياسة الخصوصية الخاصة بنا كيفية تناولنا للمعلومات وهي متوفرة على موقعنا الإلكتروني. يمكنك الاتصال بنا بالبريد الإلكتروني أو الهاتف أو شخصياً أثناء المراجعة. تفاصيل الاتصال بنا متوفرة على موقعنا الإلكتروني. من المهم جداً أن تخبرنا فوراً إذا تغير عنوانك أو تغيرت بيانات الاتصال بك أثناء فترة المراجعة